Rinita este o boală inflamatorie a mucoasei nasale, fie acută sau cronică. Dacă vorbim de rinitele alergice, ele sunt o manifestare a organismului la o reacție imunologică exagerată la un alergen respirator, la un alergen din aer. Rinitele alergice pot fi fie sezoniere, fie perene. Dacă vorbim despre alergiile, brinitele alergice perene, ele le întâlnim aproape tot anul, mulți ani la rând. În general, vorbim despre alergeni de interior, praf, acarienii din praf, animalele de companie, pisici, câini, păsări, papagali, canari, fie de la animăluțul în sine, fie de la mediu, habitatul pe care noi încercăm să recreem. Plante, plântuțe, brumegbuș, igrasie, mucegai. Dacă vorbim în schimb de rinitele alergice sezoniere, aici avem niște sezoane foarte clare. Primăvară, vară, sfârșit de vară, începând de toamnă. Sezonul care tot mai a început de o săptămână, două, sunt rinitele de primăvară. Contrar aparențelor, nu neapărat florile și iarba. Iarba care o să meargă pe tot parcursul verii, ci pomii, înflorirea pomilor. Și aici, în țara noastră, avem o plajă foarte mare de pomi, potențial alegenici, mesteceni, arini, alun, ulmi, frasinul, salcia, arțarii, cel mai des întâlnit în orașe și mai ales în periferiile care sunt în dezvoltare în orașele mari, mesteacă nu, salcia și arțarul. Ele au un potențial foarte mare Alergenic fix în perioada asta Pentru că mai este înflorirea lor Dacă vorbim despre orinita Alergică, putem să vorbim despre orinita Alergică ușoară Medie sau medie spre severă Am ținut să fac Precizarea asta că cei mai mulți pacienți Cunosc că toți de asta vin la doctor, că au toate simptomele și simptomatologia unei dinte alergice, dar nu cunosc nu se întreabă de la ce, de ce, ce se întâmplă doamna doctor, de ce mă, încep chestiile astea, de ce copilul începe fix în perioada asta când am terminat în sfârșit cu de iarnă, să înceapă să aibă, să continue să aibă aceeași, aceeași, aproape, sunt simptomatologie. Ca semne și simptome... Noi, medical vorbind, le luăm pe uh, zona de intrare a alergenului în organism. Dacă vorbim de căile respiratorii superioare, pf, iarăși avem o plajă foarte mare de simptome și semne, uh, rinorea poasă, con, uh, congestia nazală până la obstrucție nazală, salve de strănuturi, pruritul nazal, uh, uscăciunea bucală, tuse tu se da asta seacă sau tu se care începe la un moment dat să fie expectorant după câteva săptămâni. Dacă vorbim despre zona ochilor, aparatul vizual, eritem conjunctival, edemul palpebral, lăcrimarea, dacă vorbim despre sesutul cutanat, urticalile în roșire, mâncărim până la... Dermatite atopice. Dacă vorbim despre uh, uh, uh, calea digestivă, disconfortul abdominal, crampele grețuri până la vărsături și o simptomatologie mai, uh, mai, mai gravă. Din um, legii ce se din sezonul de primăvară... Um, sunt destul de uh, săcăitoare, cum le zic eu, pacienților. Pacientul vine aproximativ după vreo două săptămâni cu aceleași acuze. Doamna, totul sunt răcit, dar sunt răcit de două săptămâni, n-am febră, n-am nimic altceva, nu mă simt neapărat rău, n-am o uh, stare generală proastă, dar nu mă săche în continuu nasul care curge, nasul care se înfundă. Dacă vorbim despre diagnostic, în primul rând examenul clinic te ajută cel mai mult în momentul unei linite alergice acute. Omul vine după câteva zile cu acelea și aceleași acuze care nu trec la nimic. Antiinflamatoare general cunoscute, combinații de răceală, răceală și gripă care, bineînțeles, au un efect... Foarte, foarte slab pentru simptomatologia pe care o prezintă pacientul. Um, diagnosticul clinic și ne ajută foarte mult pe noi, cel puțin oreliștii, um, atât anamneza, dar și examenul clinic și fibroscopia nazală, de exemplu, într-o mucoasă care este foarte inflamată, o anemizare a mucoasei și o fibroscopie te ajută să elimini alte cauze, te ajută să elimini sau să descoperi complicațiile rinitelor. Întotdeauna noi oreliști din perioadele de rinite alergice colaborăm și avem nevoie de alergologi, de colegii noștri alergologi. Iarăși există o plajă foarte mare de testări pe care ei poate să le recomande. Fie testările punctoanate, pești testurile, plic testurile, până la determinări din sânge, iar sunt foarte multe teste, testul Faber, testuale, care sunt niște teste complexe, într-adevăr, pentru o, o, o alergie și pe care nu sfătuiesc pacienții să se apuce să și le facă, decât după sfatul cu un alergolog. Tratamentul într-o fază acută, în primele zile ale unei rinte alergice nu prea are cum să fie altul decât antihistaminicele orale și de decongenționante nasale de care toată lumea fuge. Da, folosirea lor în primele zile, 5 zile, maxim 7 zile, ajută dacă vorbim de manifestări mult mai îndelungate, două până la patru săptămâni, glucocroticoizii locali sunt cei care ne ajută cel, cel mai mult în, în tratarea simptomelor. Întotdeauna lăsăm deoparte, poate și noi medicii, dar și pacienții ne repezim către un tratament. Dom'le, trebuie să iau ceva, trebuie să mă revin și nu luăm considerare factorii ce, ce se întâmplă în exterior. Dacă vorbim, am vorbit despre legile de interior, atunci e poate mai simplu, a avut grijă la praf, la curățarea podelelor mai mult cu mopul cu apă nu cu celebru aspirator să nu avem carpete să nu avem foarte multe draperii care poate să țină toți alergenii ăștia și au apărut, iarăși sunt foarte la mod, aspiratoarele care au diverse filtre, posibilități de a filtra toate cărțile de specialitate spun că momentul cel mai neprielnic este de dimineață între 5 dimineața și 10 dimineața E, chestia asta în orașele mari nu prea începe să se mai aplice. La orice oră din zi și din noapte noi suntem în mișcare. Întotdeauna încerc să le explic pacienților, domne. Ok, rețeta, tratamentul e unul, hai să încercăm să vedem ce putem să facem, să prevenim cumva chestia asta, cu, să, schimbăm să, sau... să schimbăm ceva mediu, sau să avem grijă măcar de perioadele alea. Eu învăț o săptămână, două înainte, așa cum spun și toate ghidurile de fapt de diagnostic și tratament al Uniunii Europene, pot să încep să previ antihistaminicele, cele locale, ei știu deja, Încerc să încercăm să învățăm cumva să prevină o criză de-asta acută sau să o trăiască mult mai, mult mai bă, ușurel, mult mai încet.